مشاهدين على يمكن تواجدوا في السوق ديال السمارة اللهم بارك يا رب. آه المواشي موجودين الحمد لله بخير السلام عليكم. الله. بلد بلد سبيل سبيل الله يبارك الله, يبارك. الله, يبارك. الله, يبارك. الله يبارك الله يبارك الله, يبارك. الله, يبارك. الله, يبارك. الله يبارك. الخير ميلود 14 لا لا. شراطيتها ب ميلود 15 با تبيع 15 واش قلتي ما خليه هذيك واش هذيك مزيان في ياك الله موال والدنا ظهر ظهرنا غير_واضح حسن من تاهو موسى الله يسرد الله كثير بس هذيك عليك كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ السوق حالك؟ كيف الحمد لله حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف ما عمار. تخرج لنا الجوج خرج المهرات وخرج. الله العظيم. كدير. كدير. بخير الحمد. عندك شي هنا والغارس. عندي واحد خروب على هنا. فينا ايه. اه. بخير الحمد لله. بخير الحمد لله برد. علي. الحمد لله. السوق عامر شوية. لا بس. هادي. بلا بس هادي. زيانة. الله. هادي بش خالق عمار? ب 16000. 16000 لا توقف. اه. شريناها بيها. شريفتها ب 16. اه. وش دي رف? ميت لها ولدها. اه والده والدها بس زين مزيانة غدا سي الله السوق شوية بدرة. بس. بدرة. بس كتزام شوية السوق هادي هادي هادي الحمد لله هاد العبدي العبدي. عبدي ده التليفون شحال هادي كيقول كي فيها شحال 15 لا 15 15 جملة هاك أثنية. بارك أثنية. ميلود. بس عليك لاحظت قدام ميلود. الله يبارك فيك. تلنا الخير ميلود. أمولاه يد محمد. يد محمد. كتشري؟ الله يستر. ميلود. الغلا هاي راه شتها صباطه يا صاحبي الحمد لله يا رب الله يسر محمد كيداير السي بخير؟ بخير الحمد لله شحال هنا الثمن محمد كيداير؟ كنا وتمنة كاينين السوق غالي كنا وتمنة كاين 15 كاين 14 كاين 13 كاين بارك الله يا رب الله يسر 12-11. الماز 12 11 زيانك و هذه الحوليه هذه تلين السلام عليكم عليكم السلام سلين هذه الحوليات اخويا انا غير ديت هذه الزياده قال لي 14 14 اقعد اقعد اقعد واصابين شقواصابين تبع 15 16 حوليه مشاهدي الاعزاء 15 16 السوق اليوم مدينه السمارة اللهم بارك لا لا زين جاي عند هذا الراجل هذا السلام عليكم كيف حالك الله يحفظك كيف حالك بخير هذا صاحبنا هذا فهمت كيف حالك الله يسلمك هاني الله يحفظك انت اللي ناد 22 22 اللي بارك الله والبيع دياله شحال؟ البيع دياله كانت 25 24 نبيعوا 25 الله ييسر اي مزيانه سيدي السن رباعي ثلاثي ثلاثي سداسي مزيان هذا اللي بغي فحل على حساب قلبه لا لا باين باين باين باين زديها من الحوليه هذه الحوليه كعطاوه 9000 9000 مزيان ما كيتسمعش هاهو كاين الثمن في الحب ما كاينش الثمن هذا هذا هذا 30 كيلو هذا بحالاش ما في الكسيبه في الكسيبه ما الكسيبه ديكو الحمد ديال 17 116 100 اه راه داير المسكين وصافي راه لا لا غير السباب ما زوطو لا لا رخيصه الحمد لله الغلا ما راهيه الحوليه دايره 15 15 الناس اللي بغات بد... تعاون مع المساكين ما كايناش هاك آه لي... والله يقنعنا شي يقول لي انت ملي رقم ديالهم قالوا ندير لي قايله في المدورك منه هي ديال الحمد لله الحمد ديال المعزي 17 100 والحمد ديال 116 100 بزاف فات هالقضيه باس هاد الجديات هاذوك؟ ما الفرطاس يا الفرطاس؟ اه مزيان يا يا. هذا؟ طاب ظريف شحال د المعيزه السعر عطاونا 12 12 ما شاء الله عليك الله يعني السوق والبيع ديالو مزيان طيب. قلنا 15 15 زر تبارك <تصفيق> <تصفيق> <زينة> الله <تصفيق> هذا زينة المعزه تبارك الله يستنى جوج كان حاولي حاولي راه كاين السيميلوت حاولي ليه الله يحفظك هل هاد ميلو تالي أنت اللي جديان؟ خويا مشاري ب 15000 أيوا البيع ميلو؟ 17 الله يستر لك أخويا ميلو، الله يحفظك الله يستر لك. الله يحفظك. اسمح لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الله لا لا لا لا الله لا لا لك عبد الله، عبد الله شحال ####هذوك عطاو معايا 12... والدين ياك؟ الله الله صحيح حتى حتى الله الله... صحيح أهو لا لا تبارك الله الله, الله. وهذه؟ نقوله في 16. 16 في الله يسرق اخويا عبد الله وهذي هذي نقولوا فيها 16 16000 ريال الله يسر اخويا الله الله يرضيك وزيد انت لينا الخير السي عباد السلام 14 ريال حولي هذه ولا حولي؟ لا جا مزيان مزيان 14 مزيان 14 ها 14 14 اللي صافي باش ديقاتي تحولي نعجه زينه آه. هذا آه. آه. كيلو نور بن خلصت ميلود مزيدين على الله عربة عشر كل مبارسة في الفيزة كل لا يوم بيجي نوم هل حرج شحال وصلت الشريف لا الله الله يسلمك زينه 16 ما اللهم يا بشير سمك كدير ايه 15 اللهم صل على بارك الله 15 مئة مش مشاهدي الاعزاء بارك الله في زينه تبارك الله وهداك التبن هذاك 1000 ريال الله يستر ليك اخو الله يحفظك اللهم تبارك الله الله يا في خمسة عشر مية ساد زينة زينة تبارك الله. اه زينة تبارك الله. عزوز. ويلي ما طلع طلع مبارك اه العربه وصلات. الله يستر. الناس ما بقيتي تلقا بحالهم والله. كيف مشات هذي الحبيب شحال؟ شحال مشات؟ شمسة مشات عشرين عشرين 20 عشرين حولي الله يستر. انت اللي قلت لنا الشريف ما جاتش؟ هذه 13، هذه 13، هذه 12000 ريال. اييه. بارك الله 12 كل شي. 16 لا. اه قول لي كل وحده والثمن ديالها. بارك الله فيك. الله هاذي 12000 ريال 12 يعني 12 13 هي هاذو تمار الله يسر أودي السي فتاح الله يرضي منين من هذا الماز مين؟ ارحمنا ارحمنا بنقرير ياك بارك الله فيك شنو غنديرو معاك؟ ها ها هو ها هو هذا دار يا محمد ياك؟ دار رويه هذا ياك هاد الماز مال كانار كانار هادو شتيهم؟ معيزات هادو كناريات هادو شتيهم؟ كناريات اه دونك شايفين سبحان الله العظيم مشاهدينا الاعزاء تحياتي لكم جميعا كنشكركم على المتابعه ديالكم و على الدعم ديالكم للقناه كننقلوا لكم الاثمنه ديال المواشي بسوق مدينة بمدينه وهناك ينتهي الفيديو وإلى فيديو قادم إن شاء الله واتنسوناش بدأكم إلى فيديو قادم إن شاء الله تحياتي لكم جميعا والسلام